În colovituri pentru Marian Vanghelie, din partea judecătorilor, fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, se luptă în instan în mai multe dosare. Vanghelie a încercat în mai multe rânduri să scape de controlul judiciar, dar nu are reușit, Magistraii de la Curtea de Apel Bucureti au decis ce fostul primar al sectorului 5 rămâne sub control judiciar. În acest dosar, vanghelia a fost trimis în judecat de către procurorii în anul 2015, pentru luare de mit, abuzând serviciului sepelare de bani, fapte care ar fi fost comise pe vremea când era edil. Potrivit DNA, în perioada 2006-2014, Marian Vanghelie, ar fi cerut îi primit de la un om de afaceri peste 30 milioane euro, reprezentând un comisiun de 20% din valoarea contractelor de oferite de primărie firmelor controlate de afacerist.